Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Polapská nížina Pardubického kraje. Labe, pastviny, nádherní koně. To jsou kladruby nad Labem. 26. května se zde setkali zástupci obcí příbuzných názvů. Toto historicky první setkání započalo na obecním úřadě, kde kromě vřelého přivítání byly vzájemně předány dárky a nesměl chybět ani zápis do obecní kroniky. Podního slova se ujala starostka obce inženýrka Lenka Kodhardová. Já bych vás teda velice ráda přivítala v Kladrubech nad Labem. Jsem velice ráda, že jste přijeli a přijali teda naše pozvání. Je to opravdu teda historicky první setkání zástupců obcí Kladruby, Kladeruby, Kladoruby, Kladrubce a kladeruby. Ty jsem objevila úplně nakonec, ale bohužel teda se mi tam nepodařilo úplně zkontaktovat. Každopádně jsem ráda, že jsme tady takto. Byla bych velice ráda, kdybychom se do budoucna samozřejmě nějakou formou scházeli. Uvidíme, jestli interval bude dobrý roční nebo dvouletý, zkrátka, anebo častější, samozřejmě můžeme. Všichni vlastně jste dostali opravdu tu mapičku a ty kontakty, že můžeme udržovat přátelské vztahy mezi sebou, že se můžeme potkávat buď takto organizovaně, anebo samozřejmě individuálně. Když pojedete někde okolo, že o poblíž, tak si řeknete, tady máme kladruby nebo nějakou další hezkou vesničku, příbuznou naší, takže se tam zastavíme a popovídáme. Jak vlastně žijete v té vesnici? No a vlastně se můžeme námi inspirovat. Já si myslím, že je to taky užitečné z toho důvodu, že každý jako dělá v rámci možností, že co může. Pokud je to město, tak samozřejmě ta situace je možná trošku jednodušší. Když my jsme zase takové malé vesničky, no tak v rámci možností vždycky děláme, že to co můžeme, co uvýcháme, co čemu stačíme. Takže dámy a pánové, na zdraví a manetáku, Po zahájení kdybych, setkání se zástupci jednotlivých obcí přesunuli do nedalekého císařské. Hostince, kde v krátké prezentaci představili své obce a Takže pojďme dál. O historii zrodu názvu Kladruby a samotné obci vyprávěla Lenka Godhardová. A protože v našich českých i moravských zemích byla spousta krásného zalesněného prostoru, tak prostě ten prostor byl odstraňován, ale lesy míceny a klády se teda průbaly. Tady dokonce v kladrubech se vypráví ještě jedna taková záležitost, že ty stromy, které tady kdysi teda rostly, tak byly také velké vzrostlé duby a ty duby se teda také kácely a postíhly se po labi až do Hamburgu a z Hamburgu taky zase dál teda lodí až do Amsterdamu a tvrdí se, že teda Amsterdam je vystavěn na dubech, které pochází tady z toho našeho okolí. Tak těžko říct, jestli je to opravdu. Slova týkající se historie i současnosti Národního hřebčína se ujal inženýr Jiří Machek, ředitel Národního hřebčína v kladrubech nad Labem. Vím, že jsme mluvili o tom, kde jsou ještě jaký kladruby a tak dále. Přesně ty příběhy, o kterých tady mluvila paní starostka, ten poslední byl asi před 14 dny, natáčí se tady pořád o hřebčíně, vezli herce táborský, ale samozřejmě zase vezli někam k vám do jiných kladrů takže jsme tady se museli čekat několik hodin, než ho přivezou, protože jsem putoval po vlastech Českých. Ty ty, I v době, kdy je internet a na, navigace na, a všechno možné, tak stejně ty příběhy pořád pokračují dál. A pořád se mluvilo o dalších kladrubech a tamhle jsou kladruby, ale nikdy vlastně nedošlo k tomuto setkání. A dnes k tomu došlo, takže to, za to patří velký dík, teda paní starostce, paní živice Godhardoví, že teda se tohoto úkolu ujala. My vlastně Národní řekčí nad labem. My jsme teda státní příspůvka organizace zřízená ministerstvem zemědělství. Samozřejmě naším úkolem, když bych to strašně zjednodušil, tak je vlastně chránit, uchovávat a dále rozvíjet a důstojně prezentovat národní kulturní dědictví, kterým je samozřejmě hřebčín jako takový a potom plemeno starou hledrumského koně. Národní hřebčín se skládá ze dvou hřebčínů, a to teda z hřebčína v Kladrubech nad Labem, kde jsme dneska, ale vedle toho máme ještě se a ten je odsud vzdálený asi tak kolem 35 km. Staropedopský kůl něčemu byl původně určen, to znamená, aby sloužil císařům a králům, tak vlastně k tomuto původnímu účelu je používá dodnes. A to díky tomu, že vlastně stávokrůvské hodě využívají dánské královské stáje, protože v roce 1994 se podařilo Řepčinu prodat první šestky střeží do Dánska a vlastně od té doby, už je to přes 20 let, se tím, že jsme dvorními dodavateli našich umí do dánských královských stájí. Zajímavý je dále to, že právě dále nám přislíbili účast na tom dní starokladrubského koně, což je ta akce, kterou chystáme a která se bude konat v sobotu. Takže oni přijedou se šestý orma, který mají od nás, přivezou originální zlatý kočár královny z roku 1840, což by měl být takový vlastně nejcennější kočár královský, který v Dánsku je. Odpolední program pokračoval prohlídkou zrekonstruovaného hřebčína, kostela i přilehlého zámku. A jak se tu návštěvníkům líbilo? Bylo to tu nádherný. Hrazně nádherný. se mi to líbilo, ty, ty koně a veškerý celý ten prostor je tady nádherný. Prezně. Máte to tu nádherný samozřejmě, že jsme kladrby o trošku menší než vy, takže... Máme tam toho majetku, co jsme udělali, taky poměrně dost, ale tak krásně bo pramený a zekonstruent. To nemáme, na to se musíme ještě snažit, takže přejeme vám hodně úspěchů a se vám daří dál. Bylo to nádhera, moc děkujeme, moc děkujeme, jenom děkujeme a těšíme se do kladrubu Stříbra a potom u nás na kostelíku v kladrubech u Vlašeby. Tak jsem ráda, že jsme se sešli vlastně dnes, 26. května 2016. Zástup teda obcí Kladruby a přípůzných názvů. Sešil se nám poměrně hezký počet 10 obcí, které nosí tento název Všichni vyprávili o těch svých obcích, případně městech, protože třeba Kladrovu Ustříbě jsou městem velice pěkně a bylo vidět, že to své místo zpravují velice rádi s velkým nadšením a takže ukazovali, co všechno se tam teda děje a to nadšení bylo určitě bylo takové, že se budeme v budoucnu scházet, už je naplánovaná první akce na příští rok, sejdeme se v Kladrovu